یہ سین دیکھنے کے بعد میں تو ہکا بکی رہ گیا ہوں ایسے سین تو صرف فلموں میں دیکھنے کو ملتی ہے تو سائیکلوں پر جلدی سفر طے نہیں ہو پاتا لیکن اگر آپ کے پاس یہ والی سائیکل ہو تو سوچیں کیا ہوگا ویسے تو سائیکل زمین پر چلانے کے لیے ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ انہیں ہائی جہاز بنانے کا ہنر رکھتے ہیں بن جاتے ہیں کرسی تو کُرسی ہی ہوتی ہے جس طرح کی بھی ہو لیکن ایسی کرسی پر بیٹھنے کا تو مزہ ہی الگ ہے آپ نے کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ منہ پر لکھائی ہے اس وقت آپ کا بھی یہی حال ہوتا ہوگا آپ نے کبھی نیوی فورس کی جگہ دیکھی ہے اس کا نظارہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے कीट के मास्टर देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर इस बच्चे का नजारा कर लीजिए मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि इतना टैलेंट इनके पास आता कहां से है